Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceán túlról résztve is. Nagyon örülök, hogy megtiszteltek minket jelenlétükkel, a Problem Prevention Holding, röviden a PPH, Honol Trade Társaság, a Nyílt Akadémia és a tanulat 2000 Kft. közös rendezvényén. Bartatusek Nébolya vagyok. Bartatusek János vagyok, PPH igazgató, házaspár vagyunk a PPH-ban. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem nem bántó senki számára, sőt nálunk mindenki tegezi egymást kortól nemtől függetlenül. A PPH előtti első foglalkozásom az Tergályos volt, Már viszont ettől eléggé messze kerültem, nem is gondoltam volna. PPH tanulói szervezés lett a főtevékenységünk a párommal együtt. Gyuláról jöttünk, családi helyzetem velettem áll a feleségem és van egy kislányunk azért kezdtem a nyílt akadémiállal tanulni, mert valami komplexre vágytam, ami megoldást találhat nekem arra ami az életemben pedig nem sikerült, vagy, vagy ilyen félrecsúszott megoldások lettek belőle, vagy vihart kavart körülöttünk erre szerettem volna több megoldást találni, jobb megoldásokat, így találtam rá Szedlacsik Miklósra Meg talán ezt azt lehet mondani, hogy sokan nem is tudják hova jönnek, mert úgy találsz rá Szedlacsik Miklós, hogy nem is tudod hogy mit találtál ezt pár hónappal a PPH-ban tanulás után derül ki, hogy hova kerültél, hogy mit tudsz tanulni és milyen lehetőségeid vannak. És hát Szerintem ez óriási lehetőség, amit felkínálkozik az előtt, aki most éppen engem néz, vagy felvételről fog minket nézni? Nekem a PPH előtti foglalkozásom, igazából a civil foglalkozásom én itt végeztem. Aztán volt egy családi vállalkozás. És most már a főtevékenységünk, mint ahogy elmondta apárom, a párom, a PPH-ban vagyunk, mint szervezők. Gyuláról érkeztem, házasságban élünk. Én azért kezdtem el a Nyílt Akadémiánál tanulni, mert igazából először a párom kezdte el. Hamarabb, nagyon sok fele voltunk, és én mindig kerestem azt, hogy. Ne csak mindig az legyen, hogy nagyon sok helyen pozitív gondolkozás. Gondolkodj pozitívan, lásd pozitívan a dolgokat. De ez számomra nagyon kevés volt. Tehát hiába próbáltam én pozitívan programozni, gondolkozni, de nem volt hozzá módszer, amivel valóban azokat a programokat, ami bennünk működik, ami által nagyon sok gát van amiatt, gát van az életünkben, hogy ezt, ezt hogy tudom valóban ö, helyrehozni, hogy az engem ne gátoljon az életben. Tehát olyan módszereket. És mivel hogy a párom hamarabb elkezdte a tanulást, nekem nem csak az első részt volt lehetőségem hallgatni a díjmentest, hanem a második részbe is bele tudtam ezáltal hallgatni. És ö, azt láttam, hogy itt olyan ö, módszereket kapunk, amit be tudtam építeni az életemben tehát itt nem olyan hogy most tehát ilyen fantasztikus szuper elvitt olyan tehát mi előtte mint ahogy mondtam voltunk nagyon sok képzésen és olyan ö, állapotba vitt el minket hogy az életünk tényleg romokba hevelt mint a párkapcsolatunk mind a többi ami az életünkben benne van tehát itt olyan módszereket kaptam és kapunk ami be tudok építeni az életemben és működik mivel hogy mi most itt vagyunk egyelőre még a Földön tehát olyan dolgok kellenek ami nem ilyen misztikus hanem valóban működő dolgok majdnem azt lehet mondani hogy kezelési utatis, utasítás kell a helyzetek kezelésére van. kezelési utasítást kaptunk egymáshoz így van így van tehát itt valóban megkapjuk azokat a hogy is mondja élettörvényeket ami, ami nélkül nem, fung, nem tudunk működni nem tudunk és a másik nekem pedig az volt ami nagyon megfogott a Zedlacsik Miklós aki valóban egy olyan ö, mester aki, aki amit tanítő úgy él tehát mi amikor elkezdtük a PPH-t a Nyílt Akadémiánál tanulni akkor ö, kerestük ö, főleg úgy a párom hogy a hibákat egyszerűen úgy fel van építve, úgy össze van rakva ez a, itt a rendszer, hogy nem találsz hibát benne. Amit találsz hibát, az a kifogásaid. Én már utólag rájöttem. Úgyhogy ö, én olyan lehetőséget kaptam itt a Nyílt Akadémiánál, amit sehol máshol. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkocs és boldogság specialista a szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Az előadunk egy olyan vezető, akinek a tudása és képességei és tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi a bolygónkon. Ha megnézzük, hogy még miben egyedülálló a mi vezetőnk, arra jutunk, hogy vezetésével négy területen élt a szervezetünk piacvezető pozíciót, úgyhogy azokból kettő,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 Mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi világgal, világhelyzettel, emberiség helyzetével? Hm? Na nézzük akkor, hogy mivel is foglalkozunk. tudást juttatunk el az emberekhez tehát olyan tudást házigazdák erről már valamennyit beszéltek tehát olyan tudást amit a mindennapokban lehet hasznosítani és a tudás révén ha az ember használja a tudást akkor ugye tapasztalatot szerez és a tudás plusz tapasztalat együtt az létrehoz az emberben képességeket de ugye a képességeket akkor tudja az ember kifejleszteni hogy van, ha van kellő gyakorlási lehetőség tehát hiába van egy olyan személyben aki akár vele valamilyen szintű képessége van hogyha azt a képességét nem gyakorolja akkor az a képesség az szépen ellaposodik tehát ez a tudás a képesség a gyakorlási lehetőség Hozzájutatja az embert az élet és emberismerethez, ami nagyon fontos lenne, hogy az ember ismeri az élet és az ember működését. Ezáltal az ember képessé válik az élethelyzeteinek a helyes kezelésére, a problémáik megoldására. Hát kérdezném, hogy vajon fontos-e az ember életében az, hogy az élethelyzeteit helyesen kezelje. hogy a problémáit képes legyen megoldani, vajon fontos -e? vagy fontos lenne? hogy megelőzzön problémákat, vajon az fontos lenne? hogy képes legyen egy ember mondjuk a célok elérésére, az fontos lenne? és hogyha az embernek van egy tudása, meg van a képessége is, mert gyakorolt akkor képessé válik arra hogy ezt a tudást átadja másnak is sőt ugye hogy segítse őket hogy gyakorolni is tudjanak és ez létrehozhat egy olyan fajta működést ahol az emberek és az élet elkezd jobban működni és ennek van egy célja hogy az ember jobban működjön az a szellemi fejlődés aminek a betetőzése a lelki fejlődés tehát az emberek szellemileg és lelkileg fejlődnek akkor képessé válnak szeretetben békében és boldogságban együttműködve élni azért hogy a földön egy másfajta társadalmi forma legyen mint ami jelenleg van ezt a másfajta társadalmi formát ugye szintén említették a házigazdák úgy hívják hogy elnyomásmentes aranykor most egy nagyon érdekes világban élünk ha megnézitek ugye éltünk mi már diktatúrában ugye a 90-es évek előtt éltünk már demokráciában vagy úgynevezett demokráciában és létezik olyan liberalizmus hát ugye a liberalizmus az a lazaság ahol a szabályok azok nem nagyon úgy működnek ahogy kellenének tehát de ha megnézitek egy nagyon érdekes jelenlegi társadalmi forma van ahol a ezt úgy mondhatnánk hogy demokratikus diktatórikus liberalizmus tehát még egyszer csak hogy demokratikus, diktatórikus, liberalizmus, ha ezt az első betűjeit összeolvasod, az első két betűit akkor dedili <gül> tehát de az a demokratikus, a diktatórikus az a di és a liberalizmus az meg a li és így együtt ez dedilizmus <gül> ha jobban megnézed tehát egy ilyen deadly társadalom van, de szó szerint de szó szerint, tehát nem mondhatjuk azt hogy teljesen diktatórikus, nem mondhatjuk azt hogy teljesen demokratikus de azt sem mondhatjuk hogy teljesen liberalizmus, ennek az elegye tehát ha valaki azt mondja hogy most dikt, diktatúrában él akkor nem mond igazat, ha azt mondja hogy demokratizmusban él abban sem mond igazat, de azt mondja hogy liberalizmus van az sem az igazság. Tehát ez, ez mind a harmadik igazságok, csak szó szerint. Tehát ennek a, az ötvözete van, de hát ez nem más, mint a Dedili. Hát amikor úgy megfogalmazododott bennem ez a három, hát mondom, ez ez érthető, magyarra fordítható ez az egész mert a dedili azt tudjuk mi szoktuk is mondani hogy dedili ez az ember na hát most mondhatjuk azt hogy a mi társadalmi formánk itt Európában az a dedili ez a társadalmi forma na nézzük akkor hogy hogy egy kis képzés ebben kapcsolatban hogy nem az anyagiak halmozása az életünk célja az emberek azt hiszik hogy az anyagiak halmozása az élet célja pedig nem az hanem a lelki fejlődés tehát mindnyájan azért születtünk hogy lelkileg fejlődjünk tehát leszületésünk előtti létközi állapotban mindannyian bevállaltuk hogy 35 éves korunk környékén elindulunk a szellemi fejlődés útjára, hogy a lelki fejlődésünk megvalósuljon tehát minnyáján aki erre a bolygóra született azért született hogy egy lelki fejlődésen menjen keresztül tehát egy lelki szintre született ezt hogy ki milyen lelki szintre született ezt meg lehet állapítani egyébként ezt tanítom is a képzéseinkben nyilván nem a díjmentesben. és ennek a lelki fejlődésnek végig végbe kellene mennie minden ember esetében na most sok ember sajnos úgy van hogy nem hogy fejlődik ahhoz képest ami a lelki szintre leszületett hanem még inkább vissza fejlődik na most ennek viszont súlyos következménye van tehát az előző életed következmény tehát a következmény, amit az előző életedben csináltál annak a következménye gyakorlatilag a jelenlegi életed akármilyen hihetetlen ez nagyon egyszerű dolog ez úgy működik hogy volt egy előző életed ott csináltál dolgokat vagy nem csináltál, csináltál jót, rosszat ugye ennek volt valamilyen aránya természetesen az életedben utána meghaltál, lett egy létközi állapot ahol visszanézted a saját életedet megnézted hogy mit csináltál jól nem a tested nézte meg hanem a lelked tehát megnézted hogy mit csináltál, jól, de nagyon jó mert úgy nézted meg úgy nézhetted meg hogy testen kívüli állapotban lélekként és ha lélekként nézre az ember valamire akkor nincs olyan hogy ego, az ego az a testhez kapcsolódik de mivel nincs test ezért nem kapcsolódik hozzá a testhez tartozó ego, ezért az ember egomentesen mármint a lelkünk az egómentesen tudta visszanézni az előző életét ezáltal meg tudta könnyedén állapítani, meg tudtad állapítani, hogy mit csináltál rosszul, mit csináltál jól majd lehet hogy egy hosszabb létközi állapotban voltál, ez átlagosan a múlt században még 13 év volt, most már ennél kevesebb és utána elérték nálat, hogy akarj újra születni a lelked ugye újra beköltözzen egy testbe, de ehhez kiválasztottál egy olyan családot hogy azt amit az előző életedben hibáztál azokat a hibákat ebben az életedben is elkövest mert csak akkor tud az ember tanulni a hibázásából hát hogyha azt a hibázást elköveti ezáltal beszülettél, kiválasztottatok egy olyan családot azért mondom többes számban mert ebben nem csak egyedül vettél részt hanem más felsőbbrendű lényjel is ezt megcsináltad és az azt jelenti hogy fogtad és kiválasztottál egy olyan családot olyan szülőkkel akik által olyannál váltál aki elköveti azokat a hibákat amit ebben az életedben ki kellene javítanod amit a múlt életedben nem javítottál ki és ezek a szülők meg is csinálták azt ezért nem is lehetett így újra születni mert ugye ki kellett válogatni azokból a családokból ugye egyet aki létrehozza majd neked azokat a tulajdonságokat, ami által el fogod követni ebben az életedben a hibázásokat. Mert ugye könnyű azt mondani, hogy az okos ember az a máskárán tanul. Csak hány embert láttok. Mert sajnos az emberek nem a saját, nem máskárán tanulnak jellemzően hanem a saját kárukon tanulnak jellemzően és nagyon sokan még azon se természetesen tehát a, a saját kárunkon tanulás az egyébként egy rákényszerítés is tehát ami azt jelenti hogy rákényszerülsz maga amiatt a hibázás miatt rákényszerülsz arra hogy azt kijavítsd, miért? mert ha nem javítod ki akkor figyeld meg az életedben ugyanazt a problémát lehet hogy egy kicsit más formában de mindig visszakapod tehát addig míg nem tanulod meg egy problémának a kiavítását, úgy hogy elérd azt hogy az a probléma számodra ne legyen probléma mert simán így megoldod addig azt a problémát mindig megkapod az életedben és ez egy furcsaság mert ez azt jelenti hogy ha visszanézed az előző életeidet és amit ebben az életedben eddig nem oldottál meg azt tudni hogy ott volt az előző életedben és mivel akkor sem oldottad meg ott volt az az előtti életedben stb. stb. de én nem javaslom senkinek hogy nézegesse az előző életeit mert abból olyan információkat fogsz kapni ami piszkosul le fog húzni és ezáltal ugye bőven elég az hogyha az ember tud olyan dolgokat hogy hogyan néze rá a jelenleg is saját életére és hogy annak alapján amit lát a múlttal kapcsolatosan mert már van tudása akkor kiavítsa az összes olyan hibázást és az összes olyan problémát, amit a hibázásból létrehoz, amit azért tudott létrehozni mert olyan családba született be ahol olyan szülők nevelték őt vagy ha nem szülők akkor olyan emberek nevelték őt akik ugyanazokat a hibákat elkövették amit te most hibázol és ezáltal az ember ha nincs tudása akkor hibát hibára halmoz, ha van tudása akkor képessé válik arra hogy az összes hibázást amit az életedben elkövettél azt a jövőben ha mégis találkozol olyan hibával, olyan problémával akkor simán kezed és ha az ember kezeli a problémákat akkor onnantól kezdve már nem kap olyan jellegű problémákat ebből is látni hogy a problémákat az embernek szervezik szervezik, kik szervezik, nem más emberek szervezik bár azok is tudnak szervezni problémákat ugye meggyőzhettünk róla <gül> meggyőződhetünk róla de de jellemzően nem hanem olyan lények akiket úgy hívnak hogy a földön olyan szellemlények akiket úgy hívnak hogy angyalok angyalok azok szervezik azokat a dolgokat az életedben amit neked meg kell élned oké? Okay? csak gondold végig milyen jó lenne hogyha már ott tartanál hogy ne rossz dolgokat kelljen szervezni neked az életedben, hogy megér rossz dolgokat, hanem nekik jó dolgokat kellene már szervezniük. Mert ez sajnos úgy működik, hogy addig, míg nem tanulod meg, hogy az életedben mit, hogyan kellene kezelni, az élethelyzeteidet hogyan kellene kezelni, sőt, ha már elrontottál élethelyzeteket arra is kapsz lehetőséget hogy azt kompenzáld ha már annál az illetőnél nem tudod kijavítani azt amit elrontottál és ha az ember ugye kompenzálni szeretne tehát magyarul ki szeretné javítani a hibázásait de már mondom még egyszer nem tudja azoknál a személyeknél kijavítani akkor a kompenzáció azt jelenti, hogy más személyek tanítása által tudod kompenzálni az összes olyan dolgot, amit megéltél, de már tudod, hogy hogy kell kezelni, és tudod azt is, hogy mi a megoldás avval, és tudod tanítani az embereknek, hogy mint módszert, használva megoldják azt az elétáruló problémát tehát lényeg az hogy egy olyan világban élünk ahol akármilyen hihetetlen 35 éves korra mindenkinek el kellene indulni a szellemi fejlődés terén a szellemi fejlődés az azt jelenti hogy ember és élet-ismeret-tudása ezt jelenti a szellemi fejlődés tehát ember és élet-ismeret-tudása tehát hogy működik az ember és hogy működik az élet, beleértve saját magadat is ha az ember szellemileg fejlődik tehát gyarapítja az ilyen jellegű ismereteit hogy hogy működik az élet és hogy működik az ember akkor tud elindulni egy lelki fejlődés útján és az a baj hogy minél inkább eltérül valaki ettől az úttól tehát nem indul el 35 éves kor környékén a szellemi fejlődés útján és ezáltal ugye egy ember nem indul el a szellemi fejlődés útján akkor nem tud lelki fejlődést elérni ezt azért hozzá tenném és ha eltérül ettől az úttól minél inkább eltérül annál kevésbé éli az az adott illető boldogan az életét világos ez? minél inkább arra az útra lépünk hogy szellemileg fejlődjünk és gondoskodjunk a saját lelki fejlődésünkről, majd erről mindjárt beszélek annál inkább tudja az ember boldogan élni az életét honnan tudod ezt? én 87 óta foglalkozok emberekkel, 91-től szervezek embereket, azóta van saját csapatom 93-tól tanítok, vezetek embereket azóta folyamatosan és ugye több százezer ember vette igénybe valamilyen szolgáltatást az én vezetésem alatt és több tízezer emberrel dolgoztam együtt közvetett és közvetlen módon ennek alapján ugye elég sok mindent tapasztaltam és látom azt hogy ettől függ hogy valaki lelkileg fejlődik attól függ hogy szerezze olyan ismereteket ami az ember és az élettel kapcsolatosan hogy jól bánjon önmagával másokkal stb. stb. stb. erről is fogok mindjárt beszélni vagy nem ha nem szerez nem tud lelkileg fejlődni azt hiszik például a vallásosok hogy ők nekik van egy vallásuk de fogalmuk nincs, hogy kell bánni az emberrel, fogalmuk nincs, hogy kell bánni az élettel, és azt hiszik azért, mert ők vallásosok, és mondjuk járnak templomba, vagy járnak bizonyos szertartásokra, mert nem feltétlenül templomba vannak csak szertartások, azáltal ő lelkileg fejlődik. Hát a nagy túrót fejlődik. Oké? Okay? Tehát ahhoz, hogy az ember fejlődjön, ahhoz van egy alapismeret az alapismeret pedig az ember és az élet működése Ez csak egy kis részben tartozik hozzá maga a test működése tehát mert a test működése az egy jóval egyszerűbb dolog mint például az érzelmi működésünk vagy például a tudatosságunknak a működése ez jóval bonyolultabb szóval lényeg az hogy lehet azt csinálni amit eddig az életedben semmi gond de ha az nem nem a lelki fejlődésedet támogatja, segíti akkor ne csodálkoz hogy az életedben nem vagy bonyolult tehát én mondom még egyszer azt tapasztaltam az embereknél tehát nem csak magamnál hogy azok akik szellemileg fejlődnek és azok akik lelkileg is fejlődnek azok egyre boldogabban tudják élni az életüket oké? Okay? és akkor haladjunk tovább, azt kellene mindannyiaknak megérteni hogy az anyagot nem visszük magunkkal a halálunk után, viszont a lelki fejlődésünket tovább visszük ami azt jelenti hogyha egy magasabb lelki szinten hagyod el a földi létet hát, tehát ezt a testet akkor egy magasabb lelki szintre születsz a következő életedben világos ez? de akármennyi anyagot felhalmazhatsz a következő életedre nem viszed tovább oké? Okay? tehát ugye azt érdemes tudni hogy mikor az ember meghal ugye egy létközi állapotba kerül és mielőtt megszületik akkor törlik ki az előző életnek a tudását és tiszta lappal indulunk tudás szempontjából és ugye beszületünk egy lélek lélekszinttel egy családba nyilvánvaló, hogy olyan családba fogsz beszületni amilyen lelki szinten elhagytad az előző életedet olyan lelki szintű szüleidhez születsz a párok általában úgy találják meg egymást úgy rakják össze a párkapcsolatokat akármilyen hihetetlen azt is összerakják a párkapcsolatokat úgy rakják össze hogy azonos lelki szinten vannak mikor összekerülnek és nagy valószínűséggel amikor megszülettél a szüleid még akkor is azonos lelki szinten voltak és az meg száz százalékban biztos hogy te meg olyan lelki szinten születtél mint amilyen lelki szinten akkor a szüleid voltak, világos ez? na most ez azt jelenti hogy egyáltalán nem mindegy hogy az előző életében ki milyen lelki szinten hagyta el távozott el a testéből egyáltalán nem mindegy mert olyan lelki szintre született, na most ha valaki olyan családba született ahol hát elég nagy gázok voltak főleg érzelmi szinten hát ahol ne csodálkozzon hogy ő oda született miért nem tettél többet az előző életedben a saját lelki fejlődésédel Ilyen egyszerű de semmi gond, mert ebbe az életedben tehetsz de ezt el lehet utasítani mert hát szabad akarat van de nem én fogok szenvedni hanem te világos ez? én járom az utamat amit nekem járni kell én csinálom azt amit nekem csinálni kell én pontosan tudom hogy nekem milyen utat kell bejárni és bárki megtudhatja azt hogy neki milyen utat kell bejárni bárki Hol? Itt nálunk. Oké? Okay. Pont most van egy ilyenfajta képzésünk, ahol az ember megismerheti azt a küldetést, amiért ide leszületett. Oké? Okay. És azt is, hogy azt hogy tudja megvalósítani. Jó? Na nézzük tovább. Az emberi életet úgy alakították ki, hogy csak az lehessen boldog, aki a lelki fejlődésén dolgozik és én ezt látom bizony és visszanézve az embereket az embereken is látom tehát nem csak a jelenben látom hanem bizony a múltban is látom tehát kialakították, ezen a bolygón semmi nem véletlenül van, semmi itt az embereknek minden meg van szervezve, minden, még egy Lottó ötös sem véletlenül kapja az a személy aki a Lotto ötöst megnyeri, még az sem véletlenül történik oké? Okay? tehát úgy alakították ki hogy csak az lehessen boldog aki a lelki fejlődésen dolgozik te azt gondolod hogy az anyag a minden nem az anyag a minden a legtöbb ember itt a nyugati társadalomban azt gondolja hogy az anyag a minden tehát minél több anyag annál nagyobb boldogság <gül> csak ez nem így működik sőt minél több az anyag annál nagyobb a boldogtalanság tudod miért? nagyon egyszerű oka van, mert minél több anyagiakkal rendelkezel annál nagyobb a valód, és ezáltal annál nagyobb a félelmed hogy azt elveszítsd, érted? vagy elveszíted? persze egy minimális szükséglet az mindenkinek kell vagy kellene, ami ahhoz kell hogy ne szenvedj hiányt, érted? ennyi azon felül minden olyan ami felhalmozás az csak bosszúságot okoz okay? kócsképzéseink által elindulhatsz a szellemi fejlődés útján és képes leszel helyesen bánni minden életterületeddel, ezek az életterületek önmagad, a párod szüleid, gyerekeid, mások tehát más emberek munkád, pénzed, környezeted, hatóságok, Istened tehát van tíz életterület ami ha tanulja az ember akkor létrehoz egy szellemi fejlődést oké? Okay? mert nem tud valaki lelkileg fejlődni tehát ugye tudjátok hogy a lelki fejlődéshez kell a szellemi fejlődés de nem tud valaki lelkileg fejlődni aki állandóan problémákkal küzd és a problémák bizony ezeken a területeken jelentkeznek és ha az ember küzd bármelyik területen vagy akár több területen is problémákkal akkor nincs lelki fejlődés tehát lelki fejlődés ép elmével lehet tehát épp elmével. ami azt jelenti hogyha egy ember állandóan a problémáival küzd az nem épel oké? Okay? a sajnos, egy olyan fajta működés, ahol az ember nem tud úgy gondolkodni, ahogy gondolkodnia kellene. Jó? És ezért még több és még több problémája tud akár lennie. Na nézzük a lelki fejlődés szintjeit. Van 7 szint, és a legelső a túlélés szintje, a második a biztonság szintje ez a teljes olyan működés ahol abszolút az anyag mozgatja az illetőt tehát teljes testi vezérlés működik lelki vezérlés az gyakorlatilag nulla, főleg az egyes szint ha megnézed a társadalom nagy része ezen a két szinten van jelenleg nagyon nagy része a fölött van a valahova tartozás amikor az ember elindul és keres valami olyan dolgot ahol egy közösségben lehet a közösség azt jelenti nem virtuális közösségről van szó ahol találkozhatsz hasonszörű emberekkel oké? Okay? tehát nem egy virtuális közösség ahol virtuálisan találkozhatsz nem ahol személyesen találkozhatsz olyan emberekkel akik hasonló gondolkodásúak mint te és ezáltal jól tudod magad velük érezni ehhez kevés a baráti kör. Jó? Tehát ha neked vannak barátaid, az nem ide tartozik. Oké? Okay? Szóval a lényeg az, hogy aki elindul innen és följebb lép, hát eleve a valóta tartozásnál, a valóva tartozásnál már kell egy olyan szellemi fejlettség, hogy az ember képes az együttműködésre valamilyen szinten érted? tehát minden közösségben van valamilyen szintű együttműködés mint például most az egy együttműködés hogy nem szóltok bele az én előadásomba. világos ez? tehát bármilyen közösségben ez van és az az igazi közösség amelyik egy cél felé tart tehát van egy olyan célja amivel azonosulni tudnak a közösségnek a tagjai nálunk ez a 2035-re létre kell hozni bolygó szinten az aranykort oké? Okay? az aranykor az egy elnyomásmentes társadalmi forma nem ez a dedili, oké? Okay. és egy olyan forma ahol az emberek önállóan képesek tevékenykedni és nincs szükségük központi irányításra és nincs szükségük olyanfajta vezetői működtetésre mint ami most van tehát magyarul nincs szükség arra hogy megmondják hogy mit Csinálj. Ez úgy fog működni az aranykorba, hogy az emberek összeülnek és megbeszélik azt, tehát egy hierarchikus felépítés lesz, az lesz, és megbeszélik azt, akik a hierarchiában egy szinten vannak, megbeszélik azt, hogy mit csinálnak közösen, és mindenki onnantól kezdve teszi a dolgát. Érted? És nem kell felügyelni, hogy na most te nem dolgozol, ezért nem kapsz ennyi fizetést, érted? hát eleve nem lesz olyan hogy fizetés, érted? tehát nem lesz szükség a pénzre, de még a virtuális pénzre sem oké? Okay? tehát pontosan tudom hogy milyennek kellene lenni az aranykor, vagy milyen lesz az aranykor oké? Okay? mert ezt elmondták nekem Fentről. szóval a lényeg az hogy a valahova tartozásnál elindul az ember egy olyan fajta közösségi együttműködésbe ami már egy kicsit első lépés arra hogy az ember képes legyen a feltétel nélküli szeretetben történő együttműködésre na most de van egy következő lelki szint az a negyedik lelki szint az az elismerés szintje ami annyit jelent hogy ha nincs valahova tartozás nem tudod megvalósítani azt hogy elismeréseket adj embereknek és elismeréseket kapj emberektől rendszeresen márpedig az embernek nagyon fontos hogy adhasson és kaphasson elismerést, oké? Okay? és ez akármilyen hihetetlen nem úgy működik hogy kapok-adok hanem adok-kapok, oké? Okay? akkor ha ha megnézzük ahhoz tehát hogy ez, elis, ez az elismerés működjön kell a valahova tartozás de hát kinek ad az ember elismerést? hát csak olyan embereknek akikkel te személyesen valamilyen szinten együttműködsz és ők együttműködnek veled na most ez akkor valósulhat meg hogyha neked a nagy csapaton belül van saját csapatod világos ez? ha nincs saját csapatod nem tudsz följutni a négyes lelki szintre ez van nézzük az ötös lelki szintet, az ötös lelki szint azt jelenti, önmegvalósítás hogy képes vagy arra hogy amit tudsz azt tanítsd másoknak érted? tehát nem csak elismerést adsz nem csak elismerést kapsz hanem tanítsd az embereket megint ugye ehhez hogy taníts embereket hát kell hogy tartozzál valahova és kell az is hogy legyen saját csapatod mert azok fogják elfogadni oké? Okay? mit? a tanításodat kik? a saját akikkel együtt működsz azok fogják elfogadni világos ez? és ha ez is megvan na akkor jön a küldetés szint az kell az aranykorba jutáshoz a küldetés szintnél már azt tanulják az emberek megint nem működik se a hármas se a négyes se az ötös nélkül tehát nem működik a saját csapat nélkül hogy képes legyen az ember a feltétel nélküli együttműködésre az önzetlen együttműködésre. Hát nézd meg, ma az emberek 99, a akár akár százaléka valamilyen érdekből működik együtt. Oké? Okay? Nem önzetlenül. Érdekből. és miért kell ez? azért mert nézd oda ha bekerül az aranykorba az ember akkor fogunk csak igazán tanulni mert akkor már nagyon sok időd lesz a tanulásra mert mindössze két-három órányi tevékenységgel bőven a szükségleteidet tudod teljesíteni, érted? bőven tehát ami azt jelenti hogy semmiben nem fog szenvedni szükséget tehát tudod teljesíteni napi két-három órában ezt egyébként most is meg lehetne csinálni csak úgy mondom mert körülbelül annyi az elvonás hogy a munkaidődnek a a 70%-át legalább nem magadnak dolgozol oké okay? hanem valaki másnak tehát a munkaadódnak az államnak stb. stb maradjunk ennyiben szóval lényeg az hogy nem lesz szükség arra hogy az ember 8 órát meg még annál is többet dolgozzon és tanulhat bőven ami ahhoz kell hogy képes legyen egy olyan szinten működni ami eredményezi a magasabb létformába visszakerülést most amiben vagy, vagyunk az egy bolygószintű szintű börtön szó szerint de ez igazából nem börtönnek nevezném hanem olyannak nevezném mint az óvodát az óvoda milyen? olyan hogy egy meghatározott területen belül vannak elhelyezve a gyerekek ha ez egy olyan terület ahol udvar is van akkor a kerítésen túl már nem mehetnek az épületből is akkor léphetnek ki ha többiek is kilépnek oké? tehát magyarul ha arra a gyerek engedélyt kap, de arra nem kapnak engedélyt hogy a kerítésen kívül kilépjenek, na ugyanez van mint nálunk a bolygón ha megnézed a bolygón itt lehetünk mint egy óvodába, érted? még ki is léphetünk az épületen kívül de már például a holdra nem mehetünk föl érted? tehát lényeg az hogy egy meghatározott térben vagyunk ami ami annyit jelent hogy egy börtön de mondom jó esetben egy óda érted? és a fenti létformában pedig ez tudod hogy működik? úgy hogy a térben mint lelki szintű lény tehát ami azt jelenti hogy lélek szinten működő lény oda mész a vakkasz, nyilván nem fogsz oda menni főleg nem mész mondjuk ellenséges területre mert a világegyetemben ilyenek is vannak de azon belül ami nem ellenséges terület oda mész lélekként a vakarsz. Méghozzá egy pillanat műve alatt. Ha testet akarsz ölteni, akkor már nehezebb a közlekedés, mert a szükséges olyan hordozóeszköz, ami továbbítja a testedet a térben. Oké? Okay? De lélekként oda mész ahova akarsz, ezáltal például itt ha az embereknek tanítanák azt hogy hogyan kell a testükből kilépni az lenne vele a legnagyobb probléma hogy a legtöbb ember nem akarna visszalépni érted? tehát nem akarna visszalépni a testébe ugyanis a léleknek nincs szüksége oxigénre nincs szüksége vízre, táplálékra Nincs, nem számít hogy hideg van vagy meleg van, nem számít hogy mennyire hideg van vagy mennyire meleg van nincs olyan hogy bármi ne tudj átmenni, tehát nincs, nincs olyan hogy egy anyagon ne tudnál átmenni, érted? És gondold végig ahhoz képest ahogy most vagy a testedben, ahhoz képest ez mekkora különbség? Ha mondom a leg, most ha tanítanák az embereknek azt hogy hogyan lépjenek ki a testükből a legtöbb nem akarna visszalépni ami azt jelenti hogy mit csinálna a test addig kómába lenne, érted? de a kómában nem sokáig lehet lenni ö, mesterséges életben tartás nélkül. tehát ezért ugye nincs is tanítva, na szóval a lényeg az hogy mi jöttünk valahonnan egy magasabb létformában, mint lelkek de itt ragadtunk nem mindenki ragadt itt én nem akarok, Irmuskám kapcsolt ki a mikrofonodat, köszönöm szépen én nem akarom én nem akarok itt ragadni nem is fogok itt ragadni oké? Okay? és sok-sok embert akarok magammal vinni a magasabb létformába mert én onnan jöttem, oké? Okay? az előző életemből onnan jöttem és azért vagyunk hogy azt a tudást amit én kapok azt átadjuk az emberiségnek oké? Okay? tehát lényeg az hogy a hatodik lelki szintre az juthat fel, aki képes békében és szeretetben élni. A hetedik lelki szintre az juthat föl, aki képes a feltétel nélküli együttműködésre, ezekről beszéltem, de saját csapat nélkül szintén beszéltem erről. Hát nem lehet ezeket elérni. Hát nem lehet. És akkor hogy történnek ezek a dolgok? Nézzük. Vannak kócsképzéseink, jelenleg. 25 nagy témánk van. Ami most van, a személyiségfejlesztő kocs, azt negyedik hónapja csináljuk. A többsége nem els egy hónapos, a többsége a képzéseknek nem egy hónapos. Tehát ahhoz, hogy valaki olyan tudásra tegyen szert, hogy képesé -e váljon bekerülni az aranykorba, hát durva lesz, amit mondok, Kilenc évnyi tudásra van szüksége. Tehát kilenc. És ez még csak az aranykor. Az a helyzet, hogy addig, míg az embereket elnyomják, tehát olyan társadalmi formában élnek az emberek, ahol vannak elnyomók, addig az ember nehezen tud fejlődni. Az aranykorban nem lesznek elnyomók, ezáltal az emberek könnyebben fognak tanulni jóval most a legtöbb embernek az a tanulási folyamat, hogy javul, romlik, javul, romlik, javul, romlik nyilván ennek van egy kicsit felfelé mutató íve, de ez a hullámzás ez megvan mikor kap elnyomást, akkor visszaesik mikor elmúlik az elnyomás, akkor megint elkezd fejlődni mikor megint kap egy elnyomást, megint visszaesik és az aranykorban nem lesz elnyomás ezt az egészet ami most van ezt másfél millió éve indították el a fentiek másfél millió éve nem most de 2035-re ezt lezárják és ha nem lesz aranykor akkor annak nagyon-nagyon súlyos feltéte lesz mindenkire nézve azt is tudom hogy mi lenne, jó? erről már beszéltem többször, tehát van megnézed nem véletlen a legelső képzésünk az az etika körforgásban vannak a képzéseink, jó? tehát nem marad ki az ember semmiből mert amiből kimaradt volna azt a végén kapja meg és akkor itt, van a, itt vannak a különböző témák lehet, hogy ilyen gyorsan nem tudod elolvasni, nem is az a lényeg, jó? Tehát, de akkor mégiscsak felolvasom, jó? Tehát etika coach, eredményes tanulás, hogy képes legyél eredményesen tanulni, akkor ismerd meg önmagadat, ismerd meg az emberek vérmérsékletét, nyilván itt nem csak önmagadat ismered meg, hanem ugye azáltal másoknak a működését is. Ismerd a hangulatok emberre hatását, ismerd, ebben vagyunk most a személyiségfejlesztő kócsban, képes legyél a saját személyiségedet és mások személyiségét megismerni képes legyél az elnyomást feloldani képes legyél kezelni az elnyomást önbizalmat képes legyél létrehozni és, és tudjatok ebben nyilván minden tudjál segíteni embereknek ismerjed a szeretetnek a működését, képes legyél létrehozni párkapcsolat is nagyon fontos az ember életében gyermekét jól tudja valaki nevelni, képes legyen egészségesen élni boldogságot képes legyen létrehozni célt képes legyen megvalósítani, kommunikálni képes legyen az emberekkel úgy, hogy az mindenki számára jó legyen emberi bánásmód, tehát hogy képes legyél jól bánni az emberekkel hatékonyság, képes legyél hatékony lenni képes legyél növekedni, nyilván nem testileg így vagy így gondoljuk hanem a növekedés az azt jelenti hogy az eredmények javuljanak, a növekedés kócs azt jelenti hogy egyre bármely területen eredményesebb tudjá lenni Leszoktató oktató kócs ha bármilyen olyan szenvedélye van valakinek ami, ami nem kéne hogy legyen pénzteremtő kócs hogy képes legyél arra hogy teremtsd az anyagiakat ugye ez csak egy a legutolsó, ez csak egy átmeneti dolog ami mostanra kell de természetesen az anyagteremtés ez akkor is kell mert a fenti létformában is szükséges lesz anyagot teremteni jó és akkor nézzük tovább, szervezetvezető, képes legyél embereket egy szervezetet vezetni problémákat képes legyél megoldani, sikert képes legyél teremteni, életet képes legyél megszervezni marketing hogy képes legyél eladni tehát ami azt jelenti hogy eladni a gondolataidat vagy bármit amit szeretnél az azt jelenti hogy képes legyenek mások elfogadni azt amit te mondasz nekik Konfliktus képes legyél megoldani, jó? és akik nálunk tanulnak és fejlődnek azok képesek ké válnak a megoldani az életüket és eljutni az aranykorba jó itt Ugye saját személyis fejlődés, kell egy jó közösség, azonos célok, ember és életismeret, etikus élet, mindennapokban használható tudás és módszerek, meg egy nagy közösségen belüli saját csapat. És akkor nézzük na most van egy érdekes dolog tehát ugye elég szomorú lenne rád nézve ha nem engedhetnél meg mondjuk havi 9800 forintot most ugye akciósan a személyiséget fejlesztésére mert van egy árgarancia is ettől eltér ugye majd mondjátok hogy mennyiben tér el az első hónap és ugye fontos lenne hogy az ember a, az emberek szellemi fejlődését is elősegítse és ha megnézzük én még nem találkoztam olyan dologgal ami etikusabb lenne annál mint hogy az ember segíti az emberek szellemi fejlődését és egyben a lelki fejlődését is és ha valaki ezt mondjuk felvállalja tehát nem csak tanul hanem azt mondja hogy hát én szeretnék másoknak is lehetőséget biztosítani arra hogy ők is tanuljanak és hát ők is fejlődjenek, mind szellemileg, mind lelkileg akkor lehetőség van arra hogy valaki ajánlja másoknak a szellemi fejlődést tehát elkezd itt valaki tanulni és azt látjuk hogy elkezden bejönni az életem. miért? mert használja a módszereket, ráadásul mivel elindult azon az úton amit bevállalt ezért segítik az angyali lények úgy szervezik meg a dolgokat hogy kevesebb a probléma és egyre több jó dolog történik az illetővel az életében és ez azt jelenti hogy van lehetősége az embernek arra hogy másoknak is ajánlja az itt tanulást mert nem a tudás a kérdés hanem az, az a kérdés hogy lesz-e aranykor vagy sem ez a kérdés mert ahhoz létszám kell hogy legyen aranykor tehát ami azt jelenti hogy az emberiségnek kellene bemenni az aranykorba nem néhány embernek vagy pár ezernek vagy pár tízezernek hanem a föltörténetében történetében nem volt még olyan hogy az emberek tömegesen juthatnának föl egy magasabb létformába ezt emlékezetek vissza hogy csinálták régen elvonultak zárdákban meg kolostorokban meg össze vissza meg remetévé váltak és ott próbáltak szellemi fejlődésen átmenni és lelki fejlődésen átmenni hogy visszakerülhessenek a fenti létformába tehát ilyen még nem volt hogy tömegesen lehessen segíteni az embereknek abban hogy följussanak az aranykorba mint átmeneti korba és utána a felső létformába na most ha nincs szervezés akkor nincs ö, hát bejutás az aranykorba tehát itt aki itt tanul azt mind valaki szervezte mindet Tőle indulva én voltam az első aki szervezett azóta is szervezek de gyakorlatilag itt mindenki, val, mindenkit valaki szervezett mindenkit kivétel nélkül nem ennyien vagyunk, mint amennyien itt ülünk, ott is ülnek egy csomóan itt a képernyő előtt, de egyébként a világ legtávolabbi emberlakta településein is már lehet, hogy van éppen aki élőbe hallgat. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy sokan tanulunk. Sokan tanulunk. Nem az első részben, az első rész az csak egy információátadás. A második részben tanulunk és lényeg az, hogy mindenki, kit valaki szervezett, és mindenkinek lehetősége van, aki itt tanul, de csak azoknak, akik itt tanulnak, hogy szervezzenek embereket tehát ha szeretnéd vinni magaddal az embereket az aranykorba, mi lesz, ha nem jutnak be az aranykorba? Hm? ahogy az életet a fentiek adják, úgy ők is veszik el maradjunk ennyibe jó? és ugye a szervezői piac legmagasabb jutalékaként szervezheted az embereket ami azt jelenti hogy a tandíból visszajuttatott összeg amit a szervezőknek visszajut az most maximum 75% de az minimum 32%-tól indul meg indult az azt jelenti hogy ha szervezel egy embert gyakorlatilag 32% a jutalékod mondjuk ha három tanulód van akkor onnantól kezdve nem kell tandíjat fizetni mert az ő jutalékuk illetve az ő szervezésükből származó jutalékod az fedezi a Tandíjadat. és ameddig ők tanulnak azután van a jutalékod és a csoportodban lévők tandíjából is visszajuttat a rendszer számodra a teljesítményettől függetlenül vagy függően 4%-tól 43%-ig tehát ha megnézed a 75 meg a 43 az több mint 100% de mégse jó? tehát az azt jelenti hogy ha ez több akkor ez adott esetben kevesebb jó? nézzük tovább a PPA vezetők segítségével viszont gyorsan képesé lik valaki 6-7 vagy akár 8 számjegyű havi passzív jövedelmet keresni mit jelent a passzív jövedelem? az azt jelenti hogy egyszer dolgoztál érte és utána már nem kell és a jutalékot természetesen a jogszabályoknak megfelelően tudod felhasználni például rendezvényekre vagy felveheted természetesen a törvényeknek megfelelően tehát nézzük ezt a plusz jövedelem kérdést például hát ezzel lépjünk túl, ne lépjünk túl mondjuk a 24 hónap alatt 24 főt hozol, ami nem sok, havi egy fő akkor az összi utalék amit kettő év alatt kapsz utánuk, kettő év alatt az 1.900.000 forint oké? Okay? tehát ez két év de ugye nem két éves képzés, van aki 25 éve itt tanul és úgy mondanám ha 24 fő mondjuk hoz 50 főt akkor lesz plusz 700 ezer forint csoportjutalékod, de magasabb összességében tehát a, a jutalékod az 2 millió ezer forint és akkor nézzünk mondjuk további lehetőséget mondjuk ha nem 24-et hozna egy év alatt hanem mondjuk 96-ot tehát mondjuk háromszor annyit akkor ez azt jelenti hogy a két év jutaléka az 9 millió forint és plusz 10 millió forint a csoport után, mert a nagyszámok törvény alapján fognak hozni embereket tehát az összesen 19 millió forint, ez azt jelenti hogy mondjuk négyszeres teljesítményednek 8-szoros a jutaléka és akkor nézzünk például egy olyan példát ami mondjuk két havonta duplázódást hát ez úgy működik akinek tetszik valami azt szívesen ajánlja másoknak és főleg ha van rá módszere 24 hónapos terv, jó a következő és harmi, havi 30-60 órás rendszeres személyes internetes és, tehát személyes és internetes szervezéssel tudnátok hozni legalább egy főt havonta. Tehát bárki, aki mondjuk 30-60 órát rászán a szervezésre, az minimum tud hozni egy főt egy hónapban. Két Második hónap végére vagytok öten, az hármas képviselői szint, 200 pont felett, pontok alapján van mérve a teljesítmény az 24 ezer forint a, követke, a negyedik hónap végére mondjuk lettetek 13-as képviselői szint de ezt úgy vegyed, hogy havonta ennyi a következő hónapba is hát nem ennyi, hanem a kettő közt lévő összeg jó, ez a második hónapnak a jutaléka tehát az első hónapnak is van jutaléka jó, és a negyed, ez a negyedik hónapnak a jutaléka az azt jelenti, hogy 28 ezer forint, 500 pont, 3-as szint, 10 lettetek. Nézzük tovább. 6. hónapban természetesen az 5. hónapnak is volt a kettő közti utaléka, 28 és 38 között. A 6. hónapban 20 lettetek, 4-es menedzseri szint, 1100 pont, 38 ezer forint. 8. hónapban 40 el lettetek, 4-es menedzseri szint. 2300 pont felett és 56 ezer forint jutalék tehát megnézed ezek nem helyettesítik a fizetésedet, hát ezt kiegészítik a tizedik hónapban 80-on lettetek 5-ös menedzseri szint 4700 pont felett 96 ezer forint jutalék a tizenkettedik hónapban 160-on lettetek 6-os vezetői szint 9500 pont felett 240 ezer forint, na ez már úgy kezd alakulni, ha jobban megnézed 14. hónapban, persze mondom minden hónap közt is a kettő közti összeg, összeg ott van a 14. hónapban 320-an lettetek, 7-es vezetői szint, 19.100 pont felett és 576 ezer forint na innentől már lehet gondolkodni abban hogy főállás tehát főtevékenység, mert ez nem egy állás, ez egy szabad üzlet, tehát szabad üzleti tevékenység 16. hónapban 640-en, 8-as vezetői szint, 38300 pont, 1 millió 344 ezer forintos utalék. és ha megnézed itt azért már kemény növekedések vannak, 18. hónap végére 1280-an lettetek, 9-es igazgatói szint és 76.700 pont felett 3 millió forint 20. hónap végére 2560-an lettetek, 10-es igazgatói szint 153.500 pont felett és 6.912.000 forintos jutalék 22. hónapban 5120-en lettetek és 15 millió forintos havi utalék 24. hónapban 10.240-en lettetek és 33 millió 33.792.000 forintos havi utalék ez csak példa amit el lehet érni és nem egy havi duplázódás hanem ez egy két havi, tehát két havonta duplázódás hát ez azt jelenti hogy az emberek nem egy hónap alatt hozzák a két embert átlagosan hanem két hónap alatt hozzá vagy nem egy hónap alatt hoznak egy embert hanem két hónap alatt hoznak egy embert, oké? Okay? így van, így van, így van tehát nem 12 hoz egy évben hanem mindössze hatot hoz egy érdem. jó és ez egy lehetőség, na most itt nem úgy történik a reklámozás, hogy tévében nem úgy történik a reklámozás, hogy bármilyen formában, hanem maguk a tanulók a reklámozók és ez lehet szóban, lehet interneten, erre megvannak a módszerek a szóban is, meg az interneten is hogy hogy kellene csinálni és azoknak vannak kifizetve a reklámköltségek akik a szervezésben részt vesznek akik nem vesznek részt a szervezésben azok nem kapnak ebből a reklámköltségekből tehát itt minden ember az valaki szervezte ami azt jelenti hogy valaki fölvesz utána jutalékot érted? tehát ez így lett kitalálva azért mert ahogy mindenki aki ugye úgy gondolja hogy hozzá akar tenni a szervezéshez hogy legyen saját csapata mert ugye kell a saját csapata lelki fejlődéshez, ha nincs lelki fejlődés, és még sajnos olyan világban élünk ahol igencsak motiválják az embert az érdekek és azáltal hogy mit tudom én, kasz pénzt a szervezésért hát ha nagyobb elánnal szervezel embereket, érted? mert még sajnos ez van és mert ezt ugye tapasztalhatod az embereknél hogy a pénz az elég fontos szerepet játszik az emberek életében és onnantól kezdve ugye a reklámköltségeket a tanulók kapják meg akik szerveznek és így nagyobb motivációjuk van avval kapcsolatban hogy legyen saját csapatuk mert saját csapat nélkül nem fognak feljutni az aranykorba, érted? és nem úgy mondjuk hogy szerves csapatot hogy ennek nincs jutalma, érted? tehát ha szervezel embereket akkor mi elismerésként pénzt és elismerést adunk, oké? Okay? meghatározott rendben tehát nem ilyen tudom, kitaláljuk hogy neked mennyit adjál hanem ennek van egy kidolgozott rendje, rendszere hogy hogy tudja az ember megkapni éppen most volt ugye elszámolás, múlt havi elszámolás és ugye éppen a szervezők most látják hogy ugye mennyi a jutalékok jó? tehát lényeg az hogy nyilvánvaló hogy kezdetben a kisebb jutalékokat azt ugye el tanulni, le tudod tanulni, hát nyilván egy idő után már hát az ember létrehoz olyan vállalkozási formát amivel hozzá tud férni a jövedelemhez, jó? és én mindenkinek azt kívánom hogy minél többet adózzatok, jó? <gül> <gül> minél, minél többet adózol nyilván neked annál jobb lesz, oké? Okay. jó? tehát lényeg az hogy ennyi fér bele a mai első részben visszaadom a szót a házigazdáinknak, akik még kiegészítenek egy-két dologgal köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok! köszönjük szépen Szedlacsik Miklós mesterkócsnak ezt az elbűvülő előadást ugye megint csak lehetünk bilincselve itt élőben azért meg azt hozzátenném hogy ugye mindig Skype-on vagyunk kapcsolva de élőben itt lenni mindig teljesen más csak ez jobban beleéli magát az ember, ez is jövünk minél többet. Eddig mit adott nekem a Nyílt Akadémia? Hát, ott, ami nagyon fontos, hogy az emberek számára keveset beszélnek önmagukról. Sokkal jobban és részletesebben megtanulhattam, hogy én hogy működök, és ebben milyen buktatók vannak beépítve és bizony amikor az ember itt tanul a pph-nál és az évek során tanításokat és egy-egy mondat betalál bizony segre ül, nem is egyszer és még olyankor is amikor már nem számít rá tehát egyszerűen lezsibbod az agya, hogy hát igen én így működök persze ez kell az, hogy az ego egy kicsit hátrébb legyen téve és egy felismerés szülessemből és más, máshogy működni önmaga hát ezek óriási dolgok, ez az ami csapat nélkül nem, nem működik szerintem, ezek a felismerések, ezek a szintű felismerések nem jönnek csapatszervezés nélkül, hogy ez a csúnya, száraz szó, üzleties kifejezések, hú de borzasztó, hát én mondom nektek, hogy ez az, ami a legtöbbet adja ezen a spirituális úton a szervezés, az adhatja a legtöbbet. Hogy is mondjam tovább, légy mondjál valamit te is. Jó. Miközben hallgattam itt az előadást, <coughs> nekem annak idején, amikor legelőször e, meghallottam a, a képzést, hallgattam, akkor azt mondtam, hogy Miklószt, hogy hallgattam, hogy ezek, miket mond, ez mint dolog. De ez, ezt el lehet ért? Először olyannak tűnt, hogy ez szinte elér, elérhetetlen. Mi már most hetedik 7. hogy itt tanulunk, és azt tudom mondani, hogy ez nem elérhetetlen dolgoznunk kell tehát mint ahogy a párom is elmondta hogy e, e, vannak bennünk tényleg olyan programok amit már éveken átműködtetünk és ezt hogy átírjuk átalakítsuk idő kell hozzá ez biztos de itt megkapjuk azokat a módszereket mint ahogy a is említettem amivel valóban el tudjuk azt a csodálatos életet élni amiről beszélt most is itt Miklós nekünk és, és amikor idejöttem, akkor bennem sem merült az föl, hogy beszélt Miklós a szervezésről. Mert igazából a rendszert nem láttam át teljes mértékben, hogy itt hogy van összerakva. Nekem nagyon szimpatikus volt és megnyerő a Miklós. Nekem a tapasztalatom az, hogy például itt azért is gyorsult fel, tehát nekünk ez a hét év alatt, egy olyan életminőséget kaptunk, amivel tényleg azt tudom mondani, hogy ebben a mai világban Miklós is meg szokta kérdezni az elején, hogy milyen ez a világunk. Én azt tudom mondani, hogy ez a világ, ez egy nagyon jó világ, mivel hogy megértjük az életünk működését, megértjük, hogy hogy működik a világ, vagy például most is, hogy tanuljuk a számisztikát. Elmegyek egy... Egy hivatalos helyre. Ezt például a héten is tapasztaltam, meg a múlt héten is, mert most olyan ö, életszakaszunk van, szakaszban vagyunk, amivel most elég sok hivatalos dolgot kell elintéznünk. Ott van egy ügyintűző velem szembe, és általában mindenhol már most ki van írva a neve. Tudjátok, mi csináltam? Gyorsan megnéztem a, a nevét, számisztika. És amikor megtudjátok, kijönnek ott a számok értékei, és mindjárt teljesen másképp tudod azt az embert kezelni és ö, teljesen másképp tudod így az élethelyzeteidet elintézni, kezelni. Tehát, és, és ezek nem nagy dolgok. Tehát nem kell itt nagy dolgokra ö, gondolni. És pont ez a jó benne, nekem ez is megtetszett, hogy nekünk olyan egyszerű lett azóta az életünk. Nem hogy nem, nem, nem bonyolódik. Tehát nagyon egyszerű. És ö, talán lehet, hogy először mindenkinek, amikor meghallja ezt, akkor azt gondolja, hogy hogy ez, ez, ez, ez egy tényleg csodálatos, de hogy? Higgyétek el, hogy meg lehet valósítani. A másik pedig, én azt gondolom, hogy azért is lehet megvalósítani, mert itt megvan a rendszeresség. Tehát itt nekünk szerdán, vasárnap képzés van, és egyszerűen ez kell az, hogy az életedben mindig foglalkoz ezekkel a dolgokkal. És egyszerűen nem tudunk úgymond a... Világban való elnyomás, ami van most, nem tudunk úgymond kibillenni, mert mivel, hogy képzések vannak, kapjuk a tanítást, kapjuk az információkat, és ez van a gondolataimban, hogy nekem ezt kell tenni. mint azért teszem, hogy jobb legyen az én életem is, meg én azért szervezek, mert mivel az én életem is jobb lett, akkor, akkor miért ne legyen másnak is jobb? Szervezés folyamán is ö, vannak néha beszélgetések alatt, hogy ő nem, nem akarja elkezni. És akkor kérzem, hogy de, de mi, a, mi az akadálya? Miért gondolod így? és beszélgetünk, hisz őt is érdekli a spirituális dolgok. Ö, eljutott már a beszélgetés alatt, eljutottunk arra, hogy tényleg van neki egy, ő is egy tehetsége. Akkor, akkor miért nem... Ö, próbálod tényleg egy olyan közösségbe jönni, ahol, ahol eh, ki tudsz teljesedni. És higgyetek, én azt is megtapasztaltam itt, amit Miklós itt mondott, hogy eh, amikor van egy közösség, és eh, van egy célja, mármint nekünk a célunk az aranykor elérése, az nagyon összetartja a közösséget. Tehát én teljes mértékben ezt látom itt a szeretembelül is, hogy egyszerűen olyan összetartás van, hogy ö, tényleg én nem tapasztaltam máshol. Pedig nagyon sok fele voltunk, de egyszerűen ö, megvan a cél, a közös cél, és teszi mindenki a dolgát. Már csak azért ismer, aki itt szervez, ö, meg aki itt tanul, valóban szerintem mindannyian azért kezdünk el ö, szervezni, mert megtapasztaljuk azt, hogy tényleg mit kapunk, akkor ezt, ezt kötelességemnek érzem, hogy adjam tovább az embereknek és a másik pedig az beszélt Miklós is, hogy ja igen, néha szervezésnél van az is, hogy hát hogy miért kell érte fizetni kérdezem én, hogy hol nem kell fizetni a képzésekért nem mondja nekem senki, hogy nem kell fizetni és mit becsültél meg, ami ingyen volt és így van, így van akár egy gyereket egyetemre, vagy akárhova kell menni hát olyan pénzeket kell kifizetni hogy hűha Hű. és attól nem biztos, hogy ez élete elvégez valamint, attól az élete boldog. Hát induljunk ki magunkból, hogy már semmi olyanból nem élünk, már több tíz éve, amit tanultunk iskolába, közünk nincs van. hozzá. Ez így van. Semmi. Egyébként, ha már itt pénzről beszélünk, ugye hiányzik még az adat, első hónap 19.700 forintba kerül, és utána a többi hónap 9.800 árgaranciával a harmadik év végéig. Így van. Jó? És akkor... Ha te most nézel minket először, hogy már régebb volt, ha nézel rendszeresen, és most kedvet kaptál, illetve ösztönzést, hogy csatlakozz hozzánk. Nincs más dolgot, keresse a Facebookon egy szimpatikus PPA szervezőt, és megkérde, hogy segítsen neked a továbbiakban. És most segíteni fog mindenben, hogy simán befizessé, be tudjál lépni a weboldalra, ott tanulóvá váljál, a kérdéseidre, amik keletkeznek az előadások során kapjál a választ. Ha ő nem tudja, akkor megkérdezi a fölötte lévő embertől, aki már tudja, egész addig megyünk, míg valaki meg nem mondja a helyes választ, tehát ez a rendszer így is működik. Mindenkinek szép estét kívánok a továbbiakban. Hogyha le van lehetőséged, akkor vegyél részt a második részen is. A szünet után személyiségfejlesztő négy kócsképzésünk lesz. Ha lehetőséged van, akkor várunk szeretettel, de ha úgy látod, hogy nem érdekel az ajánlatunk, örülünk, hogy részvételeddel megtiszteltél minket, és akkor elköszönünk tőled. Most pedig 25 perc szünet következik. 45-ig. Köszönöm szépen. Köszönjük.